<تصفيق> هيمن هيمان تضرع للسماء دموعه في مشتاق ومجد متيام يا. إليك تشوقت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضم على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرا وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرا وربك ملهم سبحانه قد علم الانسان ما